Kamati imepitia mahesabu haya au imepitishwa na CG kuangalia mahesabu ya wa Igunga Lakini kamati haikuridhika na mwenendo wa utendaji kazi wa halmashauri ya Wilaya ya Igunga. Kamati ilifanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo mwezi wa tatu katika halmashauri ya Wilaya ya Igunga. Na ilibaini mapungufu ambayo ilisababisha kamati itoe maagizo. Maagizo matatu yalitolewa. Ni matarajio ya kamati kwamba maagizo yale yangetekelezwa kama yalivyoagizwa. Lakini kwa bahati mbaya maagizo yale hayakutekelezwa. Istoshe. Tukiwa igunga kamati pia ilifuatilia utendaji kazi wa mkurugenzi ikagundua kwamba mkurugenzi hayupo pamoja na na almashauri mara nyingi mkurugenzi hayupo ofisini na badala yake anawachia wasaidizi sasa hii inapelekea kusababisha utendaji au utumishi kwa wananchi wetu uwe wa kulega lega sasa kamati inashauri kwamba mkurugenzi kama anaona ana majukumu mengi ambayo yanamsababisha ashindwe kutoa utumishi ulio tukuka kwa wananchi wetu wa igunga basi mkurugenzi awasiliane tu na mamlaka zinazohusika au ni kazi, sika, kazi. Kusibabu, siti kwa sababu sisi tunaona kwamba wananchi wetu hawapati utumishi unaotukuka ye ana wajibu wa kusimamia mashauri ili basi matumizi ya pesa za serikali yaende sawasabu hilo la kwanza lakini la pili tumetoa maagizo ya matatu na yote hayakutekelezwa. Hii imetusababisha tushindwe kuioji kamati kwa sababu sasa hatuwezi kuendelea, tuwezi kuendelea kutoa maagizo wakati tayari kuna maagizo ambayo hayajatekelezwa. Sambamba na hilo tukiwa igunga tulitoa maagizo ya kufanyika ukaguzi maalumu yani special audit. Kwa hiyo tulikua nafasi hii kuwakumbusha wenzetu CAG, yale maagizo yetu ya special audit yafanyike ili basi kamati sasa tuwe na nafasi na, na au tu katika position ya kuweza kuja kuona nini matatizo yanayopelekea almashauri ya wilaya al ya Igunga isi isiiweke mahesabu yake sawa sawa. Kwa kifupi wenzetu wa CAG basi mjitahidi mfanye hii special Baada ya special audit taarifa special sisi tutawaita tena ili tuweze kuona nini kinaendelea. Hayo ndio alikuwa maelezo maana sio maagizo ni maelezo na tulichokiona sisi kama kamati kwa wenzetu wa halmashauri ya Igunga. hiyo tunawarudisha ili basi mkajipange muweze kutambua kwamba maagizo ya kamati sio kitu cha kuchezea chezea. Kiagizwa mnatakiwa mujibu. Na mkurugenzi unasitiza tunakutaka wewe ukae ofisini ufanye kazi uliyotumwa. Kazi nyingine sisi wananchi hatufahamu, sisi tunafahamu wewe umetumwa kama mkurugenzi. Suala so, kutuambia kwamba upo siyo unawakilishi, sisi hayatuhusu. Sisi bwa bunge tupo kwa niaba ya wananchi. Sasa kama lina kushinda basi utaeleza mamlaka na bahati nzuri na hapa naibu waziri yupo, rasi yupo. Naomba haya tunawazungumza sisi tunazungumza kwa niaba ya wananchi imetugusa sana tunashindwa kuelewa kwa nini mambo yanaenda kama hivi ambavyo yanakwenda Kwa hiyo machache niwashukuru sana kwa mwitikio wenu waepo nao hapo lakini niwashukuru waandishi ya wa habari niwatakie kiralaheri na safari njema wakati mnarudi <tune>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 kwenye mazingira tulivo na rafiki kitaaluma imezungukwa na uwato asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu ni kabisa unalipa kwa awamu wapi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani ricky hotel mnazi moja dar Salaam msimbazi center dar Salaam. mwanza soko ku, duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school lend to excel